محبت سیم آقا لکات اگر شملہ تھوڑا گیا آقا دے دستار دا باروں رہ گیا تا صدیق دا بھی اتنا رہ لگا فکتہ ہی انجان جھا تے وننہا تا پتہ نہیں لگ دا کہ نبی کون ہے تے غلام کون سبحان اللہ بیٹھے صدیق اکبر ونال بہ گئے توجہ ہے تا سبحان اللہ اگر وہ منا نکتہ رہا گیا اگر وہ منا نکتہ کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ پتہ لگے آپ نے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دستار مبارک اتاری چادر اتار کے دھوپ پایے اکھتے سایہ کر کے کھڑ گئے سبحان اللہ بولتے صحیح نہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کچھ لوگ ادن یار یاری دا صلہ نہیں کہندے اے اے گال کوڑ ہے سبحان اگر کہیں یاری دا صلہ دیکھنے تو میرے آقا کولو سیکھو یار یاری دا صلہ وقت انہ نے فرمایا صدیق محمد میں جو دربار بنا ہے, قرآن یہ کہتا ہے وہ تین میں ہو شامل کے گزر گئی ہے بزرگ بیٹھے ساری بھی عمر تقریباً پچیس چھبیس سال لگ گئی ہے دی گلی کے اندر ایک سونا رو جا نہیں سکی حد نہ بابا آئے. گل اس نہ جائی جس گلی نا سبان دیکھ لو آپ نے فرمایا اما ہمت میاں اما کے رو رو کے ادا دیکھی ہے, دا ہے دا او